В лапатому снігу Достигла Горобина. Життя, мов балансир, Між буде і було. Йому не дорікай, Воно тобі не винне. І не його біда, Що вичихло тепло. Різниці тут нема, Де-факто чи де-юре. Зосталося, мабуть, Засвоїти лише, Що цей прозовий сад, Як натяк, на гравію, якої вже давно загублено кліше.